أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم بعد أحبتي في السلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته قمتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنه مقعدا ان شاء الله رب العالمين. نسأله عز وجل في هذه الايام الطيبه المباركه ان يتقبل منا ومنكم، وان يفك الله كرب المكروبين، وان يسد ديننا ودين المدينين، وان يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وان يشرح صدورنا للدين انه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله عز وجل أن يرزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأن يهيئ لأبنائنا زوجات صالحات وأن يصلح ابناءنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا وذرياتنا وأن يصلح مجتمعاتنا وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا وأن يجعل مثل هذه الجلسات في ميزان حسناتنا يوم القيامة وأن يثقل الله بها موازيننا وأن يثبت بها على صراط أقدامنا هو ليذلك القادر عليه وأثنى بالصلاة والسلام على الصادق المعصوم صلى الله اما بعد افتتحنا في الدرس الماضي شرح صحيح البخاري الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه عن الصادق المعصوم عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها وفي روايه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه صلفت يا رسول الله اولا النيه شيء عجيب لانه شيء مش ملموس يعني ليس شيئا ماديا حتى يمسك عم زي ايه زي تيار الكهرباء الذي يضيء هذه المصابيح ويجعل هذا المسجد جميلا فوق جماله واذا اردنا ان نشرح للطفل ان التيار الكهربائي يسير في الاسلاك الولد يصدق ولا لا يصدق لا يصدق وده ايه فيه يعني افتح السلك لو فتح السلك يعني هم مش على السلك وهو هيفتح عليه مره واحده يعني لن لن يجد في السلك شيئا هكذا النيه النيه ما فيهاش شيء ملموس يعني مش شيء مادي فالفقهاء لما وجدوا في عصر الانحدار الخشوعي ماعرفش التعبير ده انتم غريب على اسماع ينفع التعبير ده؟ انحدار الخشوع عند المسلمين يعني اقول لك شيء افتح كتاب فقه لأبي حنيفة. الاختيار مثلا. افتح الأم للشافعي. افتح موطأ مالك. افتح زاد المقنع للإمام أحمد. افتح نهاية المقتصد وبداية المجتهد. افتح المغني لابن قدامة. كل الكتب فقه. لا تجد بابا فيها يتكلم عن الخشوع. أبدا. تكلم عن احكام المياه احكام الطهاره احكام الوضوء احكام الصلاه احكام الزكاه في باب الصلاه هل رايت بابا يقول باب الخشوع في الصلاه حد شافي انا منكم وانت اهل علمي ما شاء الله ليه لان احنا مساكين مع ابي حنيفه ومساكين مع مالك ابو حنيفه كان يصلي بخشوع فبالتالي زي ما يكون ايه انا اقول لك انت عارف فلان اللي يصلي معنا لما يعطش يعمل ايه يشرب ماء يقول يا سلام ولما يجوع يعمل ايه؟ ياكل طب هل هذا كلام؟ فبالتالي ابو حنيفه لما يصلي ايه؟ يخشع الله ابو حنيفه لما كان خاشعا فلا يصف نفسه ومالك لما صلى بخشوع لم يكتب لنا كيف نخشع فلم يتكلموا عن النية تكلموش عن الايه؟ النية لأن نياتهم كانت لله جيل الفقهاء لما دين المسلمين بداوا ينسوا وبداوا يبتعدوا بدأوا يختلفوا هل ترى يجهر المسلم بالنيه ام لا يجهر بالنيه ليه قصدهم ايه عايزين يعملوا للنيه يسموها آه علم المنطق ما هي كيان يعني عايز يعملها ايه كيان يقول اللهم اني نويت اصلي الظهر اربع ركعات خلف الشيخ فلان في مسجد سلطان بن أهل يا كلام ايه مش وارد. ما الذي جعلهم يقولون هذا؟ لما يجوا المسلمين بعيدين عن الخشوع. لكن النية جاية من ايه؟ نوى يعني قصد والنوى البعد وكأن هذا الشعور بعيد داخل الاعماق حتى الملك لا يستطيع ان يقيس درجته من بعده وقريب منك بس في نقطة احد الصالحين انا راح يحج كلو دعوه واحدة واحدة يا من يحول بين المرء وقلبه حل بيني وبين معاصيك هو عايز يقول ايه يقول ان قلبي بينه وبين اذا كان هذا هو العقل اللي في الرأس ده اذا كان يعني ها والقلب الذي في الصدر اذا كان خلاص طيب المسافه بين العقل المفكر والقلب المتدبر كم سنتيمتر يعني ثلاثين سحر الله عماله شبر شبرين اربعين ها طيب العجيب انني وانا افكر لا استطيع ان اتدخل في عمل القلب الا بالتذكر والتجدد زي جد دروس العلم لإحياء قضية النيه. جاءت قضية الايه؟ ال المدارس العلم دي عشان تجدد مسألة استحضار النيه. وقالوا استحضار النيه ترتبط بالعمل. قالوا كيف يعني؟ قالوا أنا مثلا رايح أتوضأ. فأعمل إيه لما أقف أمام حوض الماء؟ ها؟ وأشم الإيه؟ أكمامي. طيب لازم اقول نوايا فرائض الوضوء عند بعض العلماء لازم تقول وعند البعض مفيش ليه؟ قال لك ما دام هي محلها القلب فانت مجرد انت بتشمر كمامك لا لتذبح فلانا او تذبح ذبيحه وانما انت امام حوض الماء بتشمر كمامك ليه؟ هنا ال ال ال ال العمل مرتبط بايه؟ ها؟ في واضحه النيه محلها القلب فجاء من كلمه ايه طيب. ال العجيب ان النية عامله زي ايه؟ عارف اللي درسوا الذره اكيد انت درستوا الذره درستوا علم الفلزات النواه بتاع الذره الكون بتاع الذره اللي هو انت اللي هو بيحمل الصفات بتاع الماده كلها عامل زي اللي بياخدوا حللوده اللي هو بتاع الايه الدين نية خلي بالك انت يحمل كل الايه الخريطه الجينيه بتاعتك النية كده تحمل كل المؤهلات التي تتحول من عمل داخلي الى ايه؟ الى الى عمل ظاهري ولذلك الصحابه لما صدقت نياتهم ايه صلحت احوالهم لما راى رجلا صلى الله عليه وسلم يعبث بلحيته في الصلاه قال لو خشع هذا لخشعت جوارحه يبقى يبقى المقصد في الموضوع ايه؟ ها؟ انت تقف بين يدي من؟ هي قضية القضيه يعني التجديد النيه يعني ايه؟ ولذلك العجيب ان الله يرضى على مؤذننا لما يؤذن بالصوت الجميل وامامنا لما يقرا هذه القراءه الجميله المؤذن يقول ايه؟ يقول الله اكبر الله اكبر وبعدين يفضل يظل يقول ايه حي على الصلاه تدبر كده بالله عليك هي نديرها إيه حي الى الصلاه لان اللي درسوا اللغه عارفين ايه حي اسم فعل امر بمعنى اقبل تعال تمام هي معناها كده طيب هي اقبل على الصلاه ولا اقبل الى الصلاه؟ إيه؟ الى لا اصل انت لما تصلي ترتفع فكلمة تعالى تدل على الارتفاع. آه فانت انت لما تصلي انت بترتفع من ماديتك تقول الله اكبر شو احنا قاعدين فين؟ في في في, في, في الخوانين في مظهر اثنين بالك لكن ال ال هذه القبله لو عملنا خط مستقيم منها الى ارض الحجاز تروح على فين الخط؟ فوق الكعب صح ولا واللي يصلي من الناحيه الجنوبيه ها هيضع وجهه ناحيتنا عشان يصلي ناحيه الايه؟ يعني لو صلينا في اليمن، صلي في الصومال، صلي في جنوب افريقيا، يصلي في السويد فوق، يصلي في امريكا الناحيه الثانيه، يصلي في الصين في الناحيه الشرقيه. كل ده متجه ناحيه ايه؟ فيبقى حي على الايه؟ ان الصلاه سوف ترفعك الى اعلى. ومش حي على الصلاه وبس، لا، ويثنيها بقوله حي على الفلاح. ايه علاقه الصلاه؟ بالفلاح فلح وفلح الفلاح الارض يعني شقها ليزرعها يبقى هو عمل مجهود ولا هي اتفتحت لوحدها؟ ها فيها ايه؟ فيها مجهود فانت كي تفلح لابد من ايه؟ ولذلك الوقت الوحيد في الاذان خمس مرات اللي المؤذن يقول الصلاه خير من النوم في اي وقت؟ ليه؟ ليه بالذات في الوقت ده؟ الفجر يمثل لك ثلاث أمور أنه عندما يقول لك الصلاة خير من النوم يبقى هنا النوم شرعي ولا غير شرعي النوم غير شرعي إذا لو حد اتصل بك الساعة ستة ونص صباحا تغضب منه انت بتغضب لكن النوم غير ايه لا تغضب عارف ما يتصلش بك متى وقت القيدولة ده وقت غير شرعي بعد صلاة العشاء، يعني أنت من وجهة ما تتصلش بي على الساعة 8 الا ربع، صح ولا يعني تأخذها كده يعني أي معلومة ومعلومة، خلي بالك أنت أهو <تصفيق> درس بفايدة يعني، بالشيخ ولغيره، يعني ده وقت غير شرعي، لكن لو بعد الفجر بنصف ساعة، شرعي ولا مش شرعي؟ شرعي اليوم بدأ، اليوم بدأ، لكن إحنا غيرنا يقول له إيه؟ أقابلك أبو فلان بعد الظهر كده، يقول له يعني الساعة ونص مش بعد الظهر؟ مش الظهر الساعة 12 وكم دقيقة؟ ست دقايق ولا خمس دقايق انا خلي بالك، طب بعدها بنص إيه؟ يعني ساعة يبقى بعد الإيه؟ يقول يا راجل مش قصدي الساعة خمسة ده لا ده قبل المغرب. يقول لا فتعلم من الغرب بعد الظهر أن ديماً إيه؟ ممجدو لكننا المسلم يعرف قيمته عند الله عندما يوقت نفسه قريباً من الإسلام أو بعيداً عن الإسلام. يعني حجم الإسلام في كلماتك وتصرفاتك جديه يعني انت بترتبط، قبلني بعد العصر، قابلني بعد المغرب، قابلني قبل العشاء، قابلني بعد الفجر، يبقى هذه معاد المقابلات الاسلاميه. اما قبلني بالليل، قابلني مساء، يعني مساء؟ يعني مساء؟ يقولي شوف انا استناك الساعه 8 ان شاء الله. بدات الساعه عشر. لما جيت الساعه عشر اقلق عليك الساعه 12، وبعدين يبقى الساعه انت مش جاي. ده واحد فاضي، خد بالك انت؟ يبقى هذه ليست أوقات مسلمين لكن المسلم مثبت عنده معين النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وعد شابا أن يلقاه بعد العصر عند الحجر الأسود قبل الإسلام راح النبي صلى الله عليه وسلم قعد ينتظر الشاب مجد قال يمكن جالي بكرة أنا مش واخد راح رحت اليوم قعدت في نفس الموعد لم قال يمكن جالي بعد يومين ظل النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أيام متذ... الى أن لقيه قدرا في نفس النوع قال له أنتظرك منذ أربعة أيام آتي إلى هذا المكان الثاني يبدو كان جينات بتاعته 2010 فادى مع وعده غنيسي وقال هو يعني حبيبنا يفضل ينتظر كل يوم كل يوم. هذا المسلم عندما يصدق في موعده فأنت عندما تسمع المؤذن هيا على الصلاة هيا على الصلاة أنت بترتفع ناتي للنيه. النية تخص ثلاث امور قبل ان نكمل بقيه الافات اللي تمنع النيه الصادقه. كلمه الاخلاص لان لها علاقه بالايه؟ بالنيه وكلمه العباده لان لها علاقه بالايه؟ بالنيه وكلمه الدين لان الدين ان لم يكن خالصا لله صح ولا يعني لما تروح تحج رياء او تاتي الصلاه رياء هل هذا الدين خالص لله؟ لما توزع المال عشان منظره هل هذا لله؟ ولذلك كلمه الاخلاص مع العباده مع الايه؟ مع الدين ثلاث كلمات، تعالى لكلمه الايه؟ الاخلاص. الاخلاص فيه كما قلنا صفات ثلاثه تختلف عن اي مقام قلبي. يعني انت عندك في القلب الخوف، الرجاء، اليقين، التوكل. ما دي مقامات ايه؟ في احوال القلوب هي. طيب. يعني إيه اخلاص؟ ده اول شيء في الاخلاص ان الملك يكتب كل الاعمال التي تعملها والاقوال التي تقولها والافعال التي تفعلها ولكن لا علاقه له بكتابه الاخلاص. ليه؟ لان الاخلاص سر يخص رب العباد سبحانه. درجه اخلاصك في الصلاه اخلاصك في العباد دي لا يعلمها الا الله. لكن الملائكة يجيبوا كتاب حسناتك يوم القيامة ويغفلوا قضية النية والإخلاص. أنا مش دعوة. إنما هي تخص من؟ الخالق سبحانه. ألا يعلم من خلق؟ أنا لما توسوس به إيه؟ صدورهم. الصدور بتوسوس بإيه؟ سبحان الله. وذلك لما لما فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، قلنا إن إن, إن, إن, إن إنه يسمع وسوسة الشيطان التي لا نسمعها نحن. وهو عليم بكيده كما نحن لا نعلم مقدار كيده فبالتالي الإخلاص لا الملك يكتبه ولا الشيطان يستطيع أن يفسد الإخلاص العبد المخلص الشيطان بعيد عنه قال الشيطان إلا عبادك منهم ما لهم دول, دول, دول. مالهم دول. هل يستطيع الشيطان أن يقترب والأمر الثالث الاخلاص ربنا سبحانه وتعالى يرفعه من امام العبد فلا يغتر العبد بالقضيه. يعني بالله عليك لما تسمع واحد يقول ايه؟ لو ان مناديا ينادي يوم القيامه كل الناس في الجنه الا واحدا لخشيت ان اكون انا هذا الواحد. هل يخطر ببالك ان قائل هذه الكلمه عمر بن الخطاب؟ طب بالله عليك لو انت غير كل الناس في الجنة يوم الا واحد، لا يبقى عمي، يبقى اخويا، واخد بالك انت؟ لأن مش هو، هو لا هو لا، هو ده انا انا عثمان بن عفان، انا ما مش انا زيي ف... فالإخلاص هذا سره، طيب، ليه ربنا سبحانه قال ايه؟, في, آيه في, في في في في الآية الكريمة التي تبين مدى نعمه علينا ال... يعني آه ما بين فرث ودم ها. لبنا ايه؟ خالصا ها سائغا لمين للشاربين؟ خالصا من ايه؟ ده الفرث رائحته كريهه والدم لونه ايه؟ صعب صح ولا لا؟ ما بين الرائحه الكريهه وما بين اللون الصعب المقزز يطلع اللبن الايه؟ الخالص يبقى اللبن الخالص ده جه من الايه؟ ها؟ انه خلص نفسه من الرائحه الكريهه التي عند الفرث ومن اللون الكريه الذي عند الدم وخرج لنا لبناً أبيض هذه كلمة الإخلاص ليس سميت سورة الإخلاص قال الإخلاص يبين القضية وعكسها يعني يبين مدى ارتباطك بهذه الجهة على قدر تبرمك وتبرمك من الجهة الأخرى لما قال ربنا في نهاية السورة إيه؟ لكم دينكم ولي دين يعني, يعني يعني أنا على قدر توحيدي ها؟ على قدر إيه تخلصي من هذا الكفر الذي لا احبه. هذا ايه؟ يبقى اذا النية المخلصة. قال عمر اللهم اني اسالك من العمل اخلصه واصوبه. قالوا يا امير النون ما اخلصه وما اصوبه؟ قال اخلصه ما كان خالصا لله ليس لاحد فيه شيئا واصوبه الما كان على الكتاب والسنة. اي شيء على الكتاب والسنة المسلمين ايه اللي اخترعوه؟ اخترعوا مثلا يعني عشر عمرات في عمره ده اختراع جديد مش موجود في كتب الفقه يعني يروح خمسه ايام يعني كل يوم عمرتين عمر الخرت وعمر العمت وعمر الست وعمر الجد وعمر الجار وعمر سبحان الله قلت يعني انت انبه وانصح واقرب للدين واكثر فهما من حبيبنا صلى الله عليه وسلم عمل كم عمره هو عمل اربع عمرات في العمر عمل كم واحدة عمره لكن 4x4 ما غيرش عندهم انت الموضوع الكبير ده اللي هو ده ويروح لغاية التنعيم ويتعب نفسه يرتسب يا ابن الحلال النبي لما جاء الى مكه اربع مرات عمل اربع مرات خلاص احنا نلف لازم نلف في الدين يقول لك يعني لو عملتها روح النار يا ابن اعدهت النار بالحلال يعني انت اي عمل ليس عليه يعني مخالف الامر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاه والسلام فهو عليه رد من جاء في ديننا هذا بشيء من عنده ها فهو عليه رد ها يبقى اخلصه خلص لله اصوبه نشر كتاب السنه الرسول عمله ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم مما اكرمنا ربنا به انه ما ترك خيرا الا وبينه ووضحه وشرحه وفسره وحثنا عليه وما ترك من شر إلا وبينه ووضحه وإيه؟ وحذرنا منه، إذا إيه تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هارب، إيه اللي يشرح القضية دي اللي انت تحفظوها القصة دي. دخل المسجد فرأى أبا بكر في جانب المسجد يصلي بصوت منخفض وفي الجانب الآخر عمر يصلي بصوت جهوري، طبيعته كده قال يا ابا بكر لما تخفض صوتك؟ انت ليه صوتك منخفض؟ شوف الاجابه اسمعت من ناجيت يا رسول الله انا اكلم من؟ السمعي البصير خلاص اسمعت من ناجيت وانت يا ابن الخطاب لما ترفع صوتك؟ قال اوقظ الوثنان واطرد الشيطان طبيعه شخصيه انا خلي النام يصحك. يصحى يصحى يا عم يصلح القران والشيطان ايه؟ يخاف ويرتاح هل تركهما؟ قال يا أبا بكر ارفع صوتك قليلا يا عمر اخفض صوتك قليلا ابن القيم يعلق تعليق أغرب من الخيال عجيب تعليق قلبي الأراد أن يخرجهما من مراد أنفسهما إلى مراد الله ورسوله يبقى الدين يعبد إزاي كيف نعمل الدين ها؟ كيف يعني كيف نتعايش مع الدين بيه؟ بما تركنا عليه ايه؟ قال تركتكم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. بس هو بسيط احنا اللي عقدناه. بسيط جدا ابسط مما تتخيل وعلى الفطره وسهل فيهوش تعقيدات ولا تقسيمات ابدا بسيط خالص سبحان الله العظيم جاء في دقيقتين النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الاف الصحابه في الناس كيف يتوضؤون وضوء عملي ماذا صنع تعال انس ودم الناس صب الماء صب أنا ثلاثه فغسل يديه ثلاثه وخلل بين اصابعه وحرك خاتمه الضيق ثم تنضمض ثلاثه واستنثر ثم استنشق ثلاثه واحده واستنثار ثلاث مرات متتاليه ثم غسل وجهه ثلاثة مرات ثم غسل الى المرفقين ذراعه الأيمن ثم ذراعه الايجر ثم مسح على راسه وببقية الماء مسح اذنين وما مسح رقبته ثم غسل ريدي وخلل بين اصابع الى المرفقين الى العظمتين دول بعد ما انتهى دي تاخد كام كلها ثلاث دقائق صحر الله قال هذا وضوئي ووضوء النبيين من قبلي فمن زاد او نقص فقد اساء وظلم يبقى الدين ما فيهوش ايه لتزود من عندك وولد قول لانك لو جئت في الدين بزياده فقد اتهمت الرسول بانه جاء به ناقصا. والله يقول اليوم ها اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمت ورضيت لكم الاسلام خلاص تم تم في دقائق معدوده العيال اولادنا اللي بيدرسوا في المعاهد الشرعيه يدخل المرحله الابتدائيه ست سنوات يقول اركان الوضوء يدخل مرحلة الاعداديه، مبتلات الوضوء، يدخل مرحلة الثانويه، سنن الوضوء، يدخل في الجامعه كليه اصول الدين والشريعه، المذاهب مختلفه في الوضوء، ان شاء يتخرج يكون نسي اللي خده في ابتدائي يا عم 12 سنه درسوا هذا الوضوء، الرسول درسوا في ثلاث دقائق لأن المسلم عنده وقته غالي خلاص هذا وضوء يا وضوء النبيين من قبل انتهت المساله، الصحابي اللي سافر في غزوه وهو قائد الجيش أصبح جنوباً. يوم شديد البرد، الشام برد. فتره كده إيه؟ قال أنا عايش في البادية. أنا أشوف أعزكم الله الحيوانات إيه لما تحب تتم تتمرمغ كده في التراب. فتمرمغ شوية في التراب. قال أصلي بكم. قال إزاي أنت هتألف الدين؟ ما قال تعال أعمل إيه؟ قال تغتسل. الماء بارد، ما فيه قال لابد من اغتسال اغتسل. مرض يومين ومات. لما رجعوا إلى الرسول حكولوا الحكايه ماذا قال؟ قتلوه قتلهم الله انما شفاء العي السؤال الانسان اللي ما يعرفش يعمل ايه؟ يسال سبحان الله كان يكفيه ضربه او ضربتين هكذا يمسح فيهما وجهه ثم يمسح ذراعه هكذا وذراعه الاخر هكذا واصبح طاهرا هو عشان اللمسه البسيطه دي شوف التاميم سهل ازاي؟ اه سبحان الله على الصعيد الطاهر ايه الصعيد الطاهر اي شيء اصله الارض ونحن الحمد لله في بلادنا العربيه كما اقول لو خبطت على وجه اخوك يطلع من التراب سبحان <تصفيق> الله هو اصلا ابن التراب انت ابن التراب وهو ابن التراب المساله سهله على الجدار على الديدارة. اي شيء هيطلع من التراب امسح وجهك شوف اهو الخبط بسم الله روايه الروضه انتام سواء حدث اكبر حدث اصغر حيض نفاس اي شيء والماء صعب او خطر او غالي او ساخن او بارد او بعيد او عنده وحش كاسر او يشترى بمال كبير لا استطيعه التيمم الصعيد الطاهر اضرب يدي على على, على الشيء اللي من اصله من ار امسح وجهي سبحان الله يد اليسرى على بط على ظهر ايه يدي اليمنى بسم الله الرحمن كده وعلي من هنا وبعد اليد اليادي اليمنى من اعلى صرت طاهرا اصلي بالصلاة ما اصلي هذا يسر الدين ما جعل علينا في الدين من حرج بسيطة شوف ازاي الاسلام عظيم ما فيش ماء لا حبر ولا يقتلها بالله ولذلك قالها علي واضحة لو كان الدين يؤخذ بالرأي مم. لكان المسح ها. اسفل الخف اولى من اعلى انا لما امشي بالخف ده مش عليه من تحت ولا من فوق من تحت يبقى من الوجب بالعقل من اين امسح من مكان يجي فيه ايه التراب وال وال وال والقضاء لكن ال ال الاسلام قال دعم ايه على الجورب وعلى الخوفين من ايه من فوق من فوق والثقه اللي كانت عند الصحابه كان يدخلوا الى المسجد طبعا ما كانش فيه السجاد الفاخر والعزه اللي احنا فيه ده والمسجد فاضي لكن هما كان تراب ورمل وزلط وحجاره ولا موضع على قدر لا واحد قال والله الحجر وجع رجلي ما كان عندهم الف الرفاهيه اللي احنا بنتدلع فيه ده المهم فسبحان الله العظيم ال ال ال الصحابه كانوا يدخلوا المسجد بالنعال وكان ابن مسعود لما بص ناس في التابع عصر التابعين بدأوا يتركوا اللي اللي النعال خارج المسجد قال اللهم إني أتمنى أن ترزق هذه النعال بلصوص يسرقونها كي لا يخلعها أحد. تمنى إن يجي لص يكون من بس فين اللص إيه اللي كان فيسرق إيه؟ يعني يعني يعني سبحان الله يسرق الحذاء عشان ما حدش إيه؟ ها يخلع حذاءه مرة أخرى لأن الدين بسيط سهل. لكن الان ما نقدرش نقول لحد يدخل بالحذاء ما ينفعش لكن ده احنا في الصحراء في معسكر الاولاد في المدارس مش قادرين ما فيش مكان للمسجد تحوش المدرسه وماله المد... المعلم يشجع الاولاد يا اولاد انتوا اتوضيتوا الصبح وندخل ونقعد يبدا يا اولاد توضؤوا كده وامسحوا على الجوره وبالحذاء وصلي الولد يتشجع اول الولد ما يسمع اخلع واخلع مش ايه واخلع ايه وما فيش فوطه وما فيش انا بشطير وانشف واعمل الولد يكسل فلما تسهلها على العيال الموضوع يسول لان الدين بسيط لا تعقيدة في دين الله احنا اللي عقدنا الموضوع احنا خلينا الدين ايه معه. هذه الكلمة الاخلاص لبنا خالصا سائغا للشاربين. لما الملك سمع تأويل الرؤية من يوسف قالوا ايه ائتوني به ايه اعمل ايه استخلصه لنفسي يعني ايه استخلصه لنفسي ها يعني ما يشتغلش عند حد تاني فانت لما تكون خالص لله ينفع ينفع تشرك مع الله أحدا ينفع تصلي وانت نيتك عشان تعجب فلان ينفع تعمل زكاة ولا صدقة عشان فلان يقول كذا لا خد عملك إيه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يامين يعني هذي قاعدة قاعدة بإيه الإخلاص طيب آدي آه الإخلاص طيب كلمة العبادة عبدة في اللغة يعني ذل وخضع واطاع شوف معنى اللغه فلان عبد ها عبد يعني ايه؟ احفظ ايه؟ ها؟, ها خضع ها وذل واطاع طيب لما يجي اياك نعبد يعني انا يا رب ايه؟ ها خضعت لعظمتك وذللت لعزتك ها بق بق واطعتك في كل ما امرت فالعباده لما تاخذ هذا المعنى تبقى عباده خالص ادي النيه يبقى ادنيه آل الاخلاص ادنيه آل العباده تعال كلمه الايه؟ الدين. الدين في اللغه يعني ايه؟ انت لما تقول اصل انت تكرر الكلمات فتنسى معناها. الدين في اللغه يقول لك يعني الدخول في الاسلام. لا الدين مش كده. الدين هو دان وادان اي قضى وحكم. كلمه دان يعني قضى وحكم، ذكر ربنا قال مالك يوم الدين، يعني يوم الايه؟ القضاء والحكم، صح ولا لا؟ مالك يوم الدين، وما وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ، هي توضيح للدين دي، هذه كلمة الدين. كيف يعني؟ أن الدي الدين هو عبارة عن التزام بحكم وقضاء غير جائر، والذي يقوم بهذا الحكم إنما هو رب العباد سبحانه وتعالى. طيب سنت دي عشان بس ايه نجمع شتات القلوب بتاع الاسبوع او الاسبوعين الماضيين احنا تحدثنا في الدرس الاول عن ايه الدفاع يكون ايه يكون شاطر لو كنا بنجي يعني بنرش شاطر دي ها عملنا بقى خلاص عامة ما علينا اللي جاي قبل كده طيب خلاص طيب, طيب. يكون ذكي يعني ها اه طيب تكلمنا عن ايه عن الحواجز او الافات او القناطر السدود اللي تمنع النيه الصادقه. ورجعناها لاربعه ايه؟ محاور. تحدثت عن الايه؟ الخلق الشيطاني الموجود في قلب العبد احيانا. فاكرين الصفتين اللي كلمنا عليهم الاثنين قبل الماضي؟ ها؟ حسب وبعدين والكبر تمام. تعالى الى الصفه الثالثه من الصفات الشيطان اللي تمنع نصر. الابتداع الابتداع في الدين ما هذا يبتدع إبليس وجد أمة اللي يعمل كبيرة و و و يعني ويمتنع عنها ويستغفر غفر الله له فقال أذلت أمة محمد الإبليس. إبليس قال ما صنعوا ذنبا إلا وإيه واستغفروا فغفر الله له عايز تعمل إيه قال سوف ابتليهم بذنب لا يستغفرون منه قال, هو إيه؟ قال الهوى اصحاب الاهواء هم اصحاب البدع اصحاب الاهواء هم الذين يبتدعون في دين الله النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفي مرض الوفاه امر بانفاذ بعثه اسامه كان جماعه الروم تحرشوا في الشام بالمسلمين فأراد الرسول أن يرد عليهم ويعلمهم أن الإسلام قوي فجهز بعثة كانت على حدود مؤتة مؤتة اللي قتل فيها الثلاثة الكبار وكان من ضمنهم زيد بن حارثة والد أسامة بن زيد اللي, اللي يطلق عليه الحب بن الحب رضي الله عنهما فلما انتخل الرسول للرفيق الأعلى كان الجيش مشكل بقيادة أسامة ومعه آلاف من الصحابة، وأسامة في هذا الوقت عنده 17 عاما. يعني ولد في في في الصف بقى؟ في في في الحادي عشر ولا إيه؟ مش كده ولا إيه؟ 11 12 المهم يعرفوني. تحت قيادته أبو بكر وعمر من ضمن الجنود. أبو بكر في هذا الوقت عنده 61 سنة. وعمر عنده 51 سنة. وأنت تعلم أن العربي يقدر اول ما يقدر حتى من غير الاسلام اسم الايه؟ السن طب ما تشوف راجل كده لازم تحترم. المهم انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم للرفيق الاعلى جاء ابو بكر فبيجهز بعثة اسامه في هذا الوقت انتقضت العرب كلهم حتى في مكه وظهرت الرده وبعدين الناس قالوا احنا ايه؟ هنصلي وهنصوم وهنحج ونقرا القران بس ما ندفعش الزكاه. ليه يا عم ما تدفعش الزكاه؟ ربنا يقول خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم به وهذا الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم والرسول مات يبقى مين ياخذ مننا؟ ابو بكر ما ينفعش ياخذ. دخلت الايه؟ البدعه اهي. بدات الاهواء تشتغل. يبدا تفسير الايه؟ زي الرجل اللي مر الشيخ ده حصلت يعني. الشيخ ما في المسجد وكان ايام زي الحجه كده ها يا استاذ المهم واحد كده لحيته طويله قال له اطلع في طبنا ها قال ايه انا ألهمت تفسيرا جديدا خير ان النساء ليس عليهن حج وعندي الايه قال في الناس بالحج يأتوك رجال ولم يقل نساء يعني يا عم رجال يعني ماشيين على رجليهم لا اله الا الله وفي ثاني رجال او ركبان صح ولا لا؟ يعني هو الرجل يعني من بند من فصاحته وبلاغته التي يعني انتاك عرض اللغه وقض مضجع سيباويه في, في قبره انه ايه حرم على النساء قال ايه للرجال بس المهم علينا ف المرأه تريد ان تقابل امير المؤمنين فمنعوها ايه مش كنت قلت لا احكي امير المؤمنين لا دي بقى انا عايزك ترتزق وتضيع وقت امير المؤمنين قلت انني نبي يا امير يا انا بيوحى الي ده ده, ده ده موضوع يخص امير المؤمنين دخلوها هارون الرشيد كان واسع الصدر قال يا امت الله قال عليه الصلاه والسلام فيما صح من حديثنا انه لا نبي بعدي ولكن لم يقل لا نبي بعد، انت زعلان ليه؟ هو غير لا نبي بعد، ما يقولش لا نبي، سبحان الله. فاللف الدورة ابو بكر لما انتقضت جزيره العرب عليه، فجهز 11 جيشا، كل جيش له قائد، والقياده العامه للاحد عشر جيش جيشا تحت قياده خالد بن الوليد، وبدات استعداد لحروب الرده. وبدات المرتدين يهددوا بالهجوم على المدينه عاصمه الاسلام. وابو بكر مصمم ينفذ بعثة اسامة ناحية الشام ناحية الشام مفيش ردة، الردة كانت في الجنوب وفي الشرق، طب يا ابا بكر طب خلي الجيش اسمع الكلام اللي قاله كل القصة اللي حكيتها لك دي عشان الشاهد اللي جاي. قال انني متبع ولست بمبتدع والله لو جرت الكلاب والسباع بارجل امهاتي المؤمنين ومن ضمنهم بنته عائشه يعني من دل... لو شوف اشرف اشرف النساء عند الصحابه من؟ وعند المسلمين كلهم؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لو جت السباع وجرت ارجل امهات المؤمنين لأنفذن بعثة اسامه انما جئت متبع لرسول الله ولست مبتدع انا ما ابتدعش في دين الله. الابتداع مش مطلوب. خلاص انا انا متبع. فالابتداع صفه شيطانيه تجعلك تعبد رب العباد على هواك. يعني ايه تعبد رب العباد على هواك؟ يقول يعني يعني ايه حرام؟ يا عم مش اساس حرام وحلال. انت هل طبقت ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ورايت الصحابه تساروا عليه؟ يسعك هذا اللي تألف في دين الله هذه المصيبه. اذا الحسد وبعدين الصورة الثانيه الايه؟ الكبر والصورة الثالثه ايه؟ البدعه او الابتداع. طيب تعالى لقضيه الاغواء فيه ناس يبقى هو نفسه غاوي في حاله قال ربنا والشعراء يتبعهم الايه الغواو طيب. لكن الكارثه هو غاوي في حاله لا انما ايه يغوي غيره يعني انت يا عم مخرج وما يا عم اخرج براحتك سواء تخرج في بيتك تخرج في السينما تخرج في اي حته او كله اخراج في اخراج بتاع احنا احنا مالناش دعوه بس تخرج فوضى وقله ادب وعرج عشان الناس تتفرج عليه طب بالله عليك هذا الانسان غوى ام انه غوى واغوى قال ربنا الذين يبخلون ها ويامرون الناس يقولوا يا اخي انت بخير تبخر الناس ليه؟ لماذا تبخر الناس؟ بالعكس انت لا شوف يا طوبى لعبد جعله الله مفتاح خير مغلاق شر ويا موسى عبد جعله ها مفتاح شر مغلاق خير والعياذ بالله. طيب ايه كمان غير الاغواء؟ طبعا الاغواء انواع كثيره حتى بنتنا عين مسكين بعد ما تحجبوا والحمد لله ما شاء الله تدخل على واحدة موظفة تلاقي مخة مستطيلة فوق هي متغطية تقول يا رب هي حاطة طوبة ولا حجر في حد شعره فوق كده وبعدين الشيلة تروح من عليها تشد في الشيلة ترجع الشيلة لا إله إلا الله اللي أنت هو في إيه؟ هذه قال فيها صلى الله عليه وسلم شعورهن ها كأسلمة البخت الجمل لما يمشي في إيه فوقه؟ سلام سلام على ايه؟ سبحان لا يدخلنا الجنه ولا يشم ريحها وان ريحها ليشم من مسيره كذا وكذا. يبقى ده ايه؟ اغواء. طب ليه بنتي كده؟ تغوي صديقتها، صديقتها ما شاء الله منتقبه ولا محجبه ولا مخمره ومغطاه. تقول لها الله دي شكلها جميل دي والله، طب ومالها؟ تعمل زيها فتغوي غيرها. فهذه الكارثه. فانا ممكن اكون انا في ذاتي بعيد عن الله او منحرف او لكن لا, لا داعي لان اشجع الاخرين لذلك من استنى في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه لا ينقص من اجورهم شيئا ومن استنى في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها وازر من عمل بها الى يوم القيامه لا ينقص من اوزارهم شيئا يا الله يعني قال لك كل عمليه قتل على مر التاريخ القاتل ياخذ ذنبه والقفل الاول للقاتل الاول ابن ادم لانه هو الذي سنى القتل أول واحد اخترع القتل كان ابن آدم، كل قاتل على مر التاريخ شوف كل الحروب دي المليارات والملايين اللي يقتلوا في ميزان سيئات من؟ الذي وضع حجر الأساس لمبنى القتل العالم، والعياذ بالله رب العالمين، فانظر إلى الناس الذين إيه؟ يعني يسيئون إلى الناس ويعملوا فوضى وتجمع الناس على ضلالة وتجمع الناس على فوضى وتجمع الناس على انحراف، يا أخي اسأل نفسك سؤال من غير العلماء هذا العمل الذي أعمله هل يرضى عنه رسول الله ام لا يرضي رسول الله؟ بس بس بس فطرتك ونياتك الصادقه هي التي تجيب. طيب يبقى احنا اتكلمنا عن الحسد ها وايه؟ والكذب وبعدين؟ الابتداء على البدعه وبعدين؟ الاغواء على يرضى طيب تعالى الى كارثه السحر. لا ينكر احد ان السحر موجود. لا أحد ما احد ينكر ولكن لا داعي لان نعطي الامور اكبر من حجمها يا اخي علم عيالك من الصغر ان لا بد من الاستعاذه لا بد من سوره الفلق لا بد من سوره الناس لا بد من التحصين بالقران لا بد من الاقلال من الاغاني لا بد لا بد بهذه المسائل تعمل حرز حول القلب حتى يمتنع عنك الايه يمتنع عنك موضوع السحر ولذلك الانسان لما يجد اموره غير طبيعيه فورا. اما ان يقرا سوره البقره باخلاص لان صحيح البخاري سوف ناتي الحديث لا تستطيعها البطله. البطله اللي هم السحره تقول الاعمال تقول حاجات اللي والعياذ بالله رب العالمين هؤلاء اقرا انت سوره البقره تكون في حصن حصين. طيب بدك يا سيدنا الشيخ ان اقرا سوره البقره وما زالت اموري ملخبطه. ابحث عن مالك في حل... في حرام في شبهه. يا مولانا ده انا موظف مسكين واخذ كذا واستغ طيب يا سيدي ازاي ابحث عمن ظلمتهم زوجه اولاد اقارب يا عم انا ما ظلمت حد انا مظلوم من العالم كله طب طب المطلوب ايه ما هو انا لا اريد ان اقول لك اذهب الى هنا وإذا اذهب الى هناك في ناس ربنا فتح لهم في مسألة علاج هذه المسائل وأنا يعني قد نرى واحد في المئة منهم ما شاء الله قوه الا بالله وإذا كان له في هذا الباع الطويل فهذا أمر يعني سبحان الله ربنا يفك يعني الأذى عن كل الصغار والكبار ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من السحر ومن السحره ولذلك الإسلام حد الساحر نعمل فيه يقتل يقتل ضرب السجر يقتل لانه سبحان الله العظيم اذا كانت هذه مهنته واذا ثبت عليه هذا الامر لا بد من قتل هذه الموانع الاخلاق او الصفات الشيطانيه التي تمنع النيه الصادقه. تعالى او النيه الخالصة تعالى الى الصفات الملكيه يعني عنده صفه اللي. عايز اخذ صفه الملوك اول صفه الجبروت يا ارض امهدد معرفة الهد والعياذ بالله متكبر لا يسمع راي الاخر عنده جبروت اخي فرعون يقول ايه؟ ما اريكم الا ما ارى زي سيدنا موسى لما ماذا قيل له؟ هو قال له اذهب للشعب الجماعه المصريين دول؟ لا ماذا قال له ربه؟ اذهب الى من؟ سبحان الله شوف والى عاد اخاهم هودى والى ثمود اخاهم صالحا سيدنا شعيب راح للمدينه والمؤتفك صح ولا لا؟ مش أقوام يعني أقوام, يعني أقوام يعني لكن سيدنا موسى بجلالة قدره بقيمته الكبيرة دي وهو أحد أولي العزم الخمسة ربنا قال له روح لمن؟ سبحان الله يا فرعون يا سيدي ورغم ذلك رغم أنه قال أنا ربكم الأعلى قال له فقولا له ها قولا لينا لعله يتذكر أو يخفى فلما تلاقي إنسان عنده جبروت إعرف أن ده مش ممكن يكون عنده نية صادقة لأنه لا يقبل الرأي الاخر لا تواضع لا يطهر رأسه لا يطاقق اخذك اذل على المؤمنين اتدرون من اقربكم مني مجالس يوم من القيامة احاسنكم اخلاقا الموطؤون اكنافا الذين يألفون ويؤلفون. ايه غير الجبروت غير الطغيان الطغيان هو حب التغلب على الاخر باي وسيلة بالكلام بالحجة بمحامش يعني النبي او غيره او لبق ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ربما يأتيني الخصمان منكم فيكون أحدهما ألحن في حجته من الآخر فأقضي له بشيء فليعلم أني اقتطع له شبرا من جهنم سيدنا داوود جاءتهم امراتان دي عندها ولد ودي عندها ولد فعدا الذئب على أحد الصبيين فأكله فبقى إيه واحد فجاءت المرأتان كلٌ تدعي أن هذا ولدها. طبعاً والله دي مشكلة، ده في زمان لا شهادة ميلاد ولا إثبات هوية ولا دين إيه، ولا ده والله ده نحن إحنا من ساعتها اكتشفت الحاجات دي وإحنا الزور أك... أصبح أكثر سبحان الله. يعمل إيه سيدنا دو... سيدنا سليمان قاعد عنده 13 سنة. قال يا أبت قال معاه. قال طالما أنهما تتصارعان عليه اقتله قال كيف يا ولدي قال اشتره نصفين يعني بالسيف كلا نص ريت تأخذ نص ريت اخذ نصف التالي. فقالت احدهن لا نزلت عن نصفي لأختي هذه فلتأخذ فعلموا ان من امه هي الذي قالت هذا ما تحملت اه؟ ما تحملت ان ايه ان سبحانه قال ربنا ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما وفي قضية الحرف كان قصة تانية. شوف يا أخي لما عندك في, في الأرياف يقول لك الكتكوت الفصيح من البيضة يصيح صح لا؟ من صغرك الولد طالع يعني تلاقي الولد كده إيه وهو قاعد يخليك دماغك يروح الصين ويجي ويروح اليابان ويرجع ويصرح. وهو إيه؟ هو قاعد الولد سبحان الله يقول الله أكبر والله ده ما شاء الله عليه لا قوة بالله. فالمهم المهم سيدنا داوود دخل عليه الإيه؟ الخصمان. قال يا عم هو هذا صاحب الغنم ده غنم دخلت ارضي اكلت الحرف اكلت وكان على وشك نحصد سن ده خلاص خد الغنم بتاعته دي دي امام دي سليمان قاعد على باب ابوه اشتغل له بواب عنده 15 عام بما قضى ابي؟ قال والله انا اخذ انا صاحب الزرع المهضوم اخذ القطيع الغنم قال لو كان الامر بيدي لقلت لصاحب الغنم أن يسلم غنمه لصاحب الأرض يحلبها ويستفيد منها وهو صاحب الغنم يروح يزرع الأرض ويرجعها زي ما كانت لما ترجع الأرض زي ما كانت يأخذ صاحب الأرض أرضه وصاحب الغنم يأخذ إيه ففهمناها سليمان وكلا آتينا يا أخي سلالة نبوة سلالة صلاح سلالة خير لا تأتي سلالات الخير إلا من مجالس العلم، واعتبرنا إن مجلس العلم ده له أثر بفضل الله عز وجل، سبحان الله العظيم، ما رأينا علماءنا إلا هم زي السمك اللي في الماء، يعني في المسجد، سبحان الله، ولا يكون الخير إلا داخل بيت الله، فقضية الطغيان يا أخي لا تضغى، لماذا؟ لأن لو طغيت يدعو عليك الإنسان المظلوم هذا، فأنت عندك هذه الصفة، صفة الطغيان وهي صفة سيئة، ثم صفة السخط دايما صاحب المال او صاحب العز او صاحب الملك دايما مش راضي دي نقصة دي مش مظبوطه ايه يا ده دا؟ انت دايما في ايه في, في, في تنقيص لمن يعمل معه فقضية السخط في اخي ارضى ولم يرش شاء الله لا قوة الا بالله يعني تمشي الحال جيء لرجل برجل امام النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا قد سرق يا رسول الله قال لا تقول سرق قلوا اخذ هو سرق ولا ما سرق لكن عايز المسلم لا يسمع كلمة ايه ان المسلم حرام انه لص لا ليه لانه هيتوب فاجل اخذ فلما يأخذ يبقى عليه لانه لو فضح واصبح مشهور بين الناس انه لص ها ممكن يعني خلاص طب ايه باقي تاني ما دبقى انت كشفتني ها وخلتني صغير امام الناس خلاص إيه. قد يستمر الانسان الايه المعصية لكن أنت إذا أردت أن تهدي الناس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت فلانا يصنع مع فلانة كذا قال لو سترتهما بثوبك لكان خيرا لك واحد ولا الله أما فين الأمر بالمعروف يا أخي وانت رايح انت ليه تفضح الناس أمل أنك واخد بالك سبحان الله أسطر الرجل ومن ستر مسلمان. ها با. أنت بالآله هتسطره في إيه تسطر على إيه على طاعة والله على معصية ممكن تستره في تعالية بالعكس ونشوف يصلي ولو الله عليم يصلي تزكي يزكي لكن أنت تستره في, في معصية وهذا هو الايه يعني من ستره, ستره الله في الدنيا والآخرة ومن ذب عن عرض أخيه في الدنيا أنت جالس في مجلس ذكره إنسان بسوء دفعت عنه طرد الله سبحانه وتعالى عنه حر جهنم يوم القيامة أنت تدافع عن أخوك المسلم وتذب عن عرضه سواء حي أو ميت إن شاء الله هذا لا يضيع عند الله سبحانه يبقى الصفه الصفات الملكيه اللي في قلب المت تاني نقول تاني ها يتاني... يتاني... الجبروت والطغيان ودائما الايه؟ السخط وبعدين يا سيدي القسوه القسوه دي صفه لا تكون في قلب مؤمن اذا استرضتك زوجتك ولم ترضى قال علماؤنا من استرضي فلم يرضى فهو شيطان ومن استغضبه فلم يغضب فهو حمار اعزكم الله قال علماؤنا يعني يعني ايه استرضى يعني واحد جاي يعتذر لك يا ابو فلان انا اخطات لا لا لا لا لا دي مصيبه كبيره اللي عملتها يا عم خلاص حقق عليا وربنا لا ابدا مش ممكن انا لن ارضى طب يعني نعمل ايه؟ طب هذه راسك وقبلها وايه يعني انا استفدت ايه؟ حتى وبعدين يعني يا عم ايه من جاء اسمع الكلام الخطير ده من جاءه اخوه متنصلا معتذرا من ذنبه ولم يقبل عذره صادقا كان ام كاذبا لم يرح رائحه الجنه يوم القيامه. هو جاي يعتذر هو بالعكس لما يعتذر بيتصاغر ولا بيتكبر؟ يتصاغر يا اخي بيقلل من قيمته ولا لا يقلل؟ وقد يعتذر امام الناس خلاص يا اخي سبحان الله بقى. فين فين العفو عن من عن من ظلمنا وان نعطي من حرمنا وان نصله من قطعنا طب فين؟ هذه الصفات انا مش عايز الدرس العلم يقول لا والله والله دي صفه جميله وترجع اليوم البيت الزوج يتاخر عليك بالعشاء ولا بيقوم الشاي تقول يا الله ده الشيخ عمر يقول ايوه ده كلام في المسجد يعني ده احنا عايزينه كلام في البيت أنا المسجد المسجد ما احنا قاعدين نتكلم في المسجد اهو مش عايزين آتع. شوف انا اريد ان يقول اهلك في البيت لقد تغير خلق فلان منذ ان واظب على درس الاثنين هنا النتيجه هنا النتيجه ومرت جنازه والنبي صلى الله عليه وسلم بين صحابته فاثنوا خيرا عليها قال عليه الصلاه والسلام وجبت ثم مرت جنازه اخرى فما اثنى عليها احد قال وجبت قالوا ما وجبت الاولى والثانيه؟ قال وجبت للاول الجنه وللاخر النار، قالوا كيف يا رسول الله؟ قال الا تدرون ان السنه الخلق اعلام الحق انتم شهداء الله في الارض. ليه لما المتوفى يموت ويصلي عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا؟ ان الله فيه يوم القيامه، ليه؟ ليه؟ لان هم لما اخلصوا النيه واجتمعوا يبقى في 40 واحد يحبون هذا الرجل. ولو بين واحد منهم وبينه حتى مشكلة او المالكين متوفى أمامه كده يلين ولا لا يلين يلين يلين سبحان الله فمسألة القلوب احيانا تكون فيها ايه هذه القساوة يا اخي دين سبحانه ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله القاسي قلبه ده صعب قال شاعرنا امر بالحجر القاسي فالثمه لان قلبك قاسي يشبه الحجر يا يا رب لما يجي صاحبه ده وصديقه وحبيبه قاسي كل ما يمر على حجر ايه؟ يقبله ويصفه زي قلب لا اله الا انت سبحانه ليأخذ ياخذ الحجاره منها ما واللي يتفجر ويخرج منه ماء ومنه يخرج منه الانهار سبحان الله وان من لما يهبط من خشيه الله فالحجر انت وصف الله بني اسرائيل أسوأ وصف ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كان ايه؟ كان حجاره او اشد قسوه، بالله عليك هل يخطر ببالك ان مسلم يروح يخرب اي دور عباده في العالم ايا كان دين صاحبها؟ شوف هذا دور عباده وحر يا اخي لكم دينكم وليا دين لكن لا يخرب مسلم ابدا ابدا مش ممكن، لذلك اسوء العباد عند الله ايه؟ ها؟ اللي ما يعني سبحان الله اللي, اللي بيفسدوا لدرجه يخربوا ايه؟ بيوت الله عز وجل. ومن الله مهان مما منع مساجد الله يعني في ايه؟ ان يذكر في اسمه وسعى في ايه؟ يعني سعى في خراب يعني يحط لي امام غصب عني. هتصلي ورايا يعني هتصلي وراء الله يصلي هو وبالعافيه يا اخي امام اما قوم وهم عنه ايه؟ راضون واسوأ العباد عند الله امام اما قوم وهم له ايه؟ كارهون لا اله الا الله. يعني الرجل لما ظلم الحجاج انتشر، الرجل قال له يا حجاج اوتيت ما لم يؤتى رسول الله شطر يا رب كيف يا عم قال ربنا لرسول صلى الله عليه وسلم فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فضض غليظ القلب لنفضوا من حوله وانت يا حجاج فض وغليظ القلب ولا نستطيع ان نفض من حوله الله لان اللي يفض من حوله هيفض الصحراء ده يا اخي هذا انسان عجيب عبد الملك بن مروان بيج بتاع العراق الله يفك كرب العراقيين يا رب ويامنهم والله نحبهم جميعا والله ما شاء الله ونحب كل مسلم راح طلع المنبر بغداد ايام العز وبعدين ملثم بيعملوا ارهاب ومغطى وشه فضل قاعد على المنبر فالناس قالوا لا هو الحاكم اللي جاي بتاعنا ده أبكم ولا فالاحرف بن قيس قال هل اميرنا لا يعرف الكلام يلا فهو بس هو منتظر الحته هو عايز بس حد ايه يعني يدوس على ال يضغط على الزر بس والقنبله تنطلق وقف كشف عن وجهه قال ايها القوم يا اهل العراق يا اهل النفاق يا اشباه الرجال والرجال انا ده ادب جاي من اولها ناس محترمين قاعدين علماء وفقهاء وعلية قوم ان امير المؤمنين عجم عيدانه عودا عودا قعد يعيد في العيدان يختار يعني فوجدني اصلبها فرماني بكم ورماكم بي فاستغفر يا رب ايها الناس من اعياه داءه فعندي دواؤه ومن ثقلت عليه رأسه فأنا أحملها عنه، إيه الأدب يا أخي إيه العزل اللي أنت جاي فيه ده؟ اللي رأسه أنا أنا أشيلها عنه ورايا تعبان ليه؟ أنا أنا, ليه أنا, شايا أنا شايا لا حول ولا قوة إلا بهذا المنطق حكم يا الله لا إله إلا أنت سبحانه ولذلك الراجل قاعد ياكل هو بعد ما استقر بالمقام في العراق، كان هاتوا أعرابي ياكل معي أي حد أعرابي كده ما كنت لسه خافت تقعد فجابوا أعرابي، تعالى كل فدخل قال هذا هو الحجات انت عارف الاعراب ما, يعني ما عندوش المنظر ده أنا أنت تعال اعرابي كل اسمع الكلام لما الايمان يخاطب بشاشة القلوب قال ايها الامير لو المؤدب يعني ايها الامير دعاني من هو خير منك قال من مين في العراق احسن منك قال دعاني ربي الى الصيام فصمت فانا صائم اليوم فالحجاج بدأ ايه؟ الريد ده مدخل دين ما قال له طيب كل اليوم وصم غدا يعني يوم تطوع يعني الأمير يدعوك فرصة ما. الأمير يدعوك كل يوم يعني مرة قال هل يضمن الأمير لي أن أعيش إلى الغد قال الله درجة ايه فيلسوف وانا مش جد طبعا قال, قال له, له بيراغبه إنه طعام طيب اسمع الرجب والله ما طيبه خبازك ولا عجانك ولا طباخك ولكن طيبته العافية العافية والصحة هل دخلت الأكل إيه طعمه من لو مريض أكله أحسن أكل ها؟ لو لو لو جائع وصحيح البدن خبز حاف مع شوية ملح والحمد لله على نعم الله صح الله إنما طيبته العافية قال له إن اليوم شديد الحرارة يعني ما فيش داحة يعني قال صمت اليوم هو أشد منه حرة الحجاج أغلقت عليه قال له اعرابي هل تعرف من القرآن شيئا قال نعم قال أقرأ عليه قال اذا جاء نصر الله والفتح وبعدين لحن قال ورأيت الناس يخرجون من دين الله قال ويحك يدخلون في دين الله قال كان هذا ايام النبي والصحابة اما في عهد ام ثالث ويخرجون عنه بقى حد في دين سبحان الله تجوه الاجرام لما يكون بس ايه يجد من يصده من يخف امامه ولذلك وكان اذكى الاذكياء دخل عليه امرأة قتل ابنها من الخوارج فهو نكاية فيها ادعي لي يا امرأة انا تدعي لك ازاي وانت قتل ابنها يا ابن الذين منفعة علىها كيف ادعوها قالت بيض الله وجهك واعلى كعبك تركته مشيت اللي قاعدين كلهم امين ما بيامنوا طب بيض انت انت لما تلاقي حد يقول بيض الله صعب يعني جميل ولا مش جميل؟ جميل بيض اعلى كعبك يعني ايه؟ رفع صح ولا لا؟ فهو الحجاج قال دعت علي المراه انف الحرمه دي تدعي علي قال ازاي دي, بتدع عليك دي عليك. قال بيض الله وجهك اي اصابك بالبرص وأعلى كعبك أي شنقت فعلقت فارتفع كعبي عن الأرض. طب انتظر جير ورا الحرمة. طب تعالي يا الله. أنت فعلا بنية أن ربنا يصيبه بالبرص ويشنق ويرتفع الليل فوق قالت من الذي قال هذا؟ قال هو قال قاتله الله ما أذكاه الرجل. والله ذكي هو هو مجرم لكن ذكي. لا, لا نحرمه من ذكائه. سبحان الله العظيم. أنا أعود إلى القضية، القسوة لا تكون في قلب مؤمن أبداً. ولذلك لما راى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجزار وهو يسوق الشاه امام بقيه القطيع، شوفوا شوف الكلام بتاع قال سوقها الى الموت سوقا رحيما، يا اخي ارحم في المساله. اتريد ان تميتها مرتين؟ يعني انت هتخلي هي في حاله خوف وتخلي صديقتها وزميلتها من القطيع في حاله خوف بالعكس لا تذبح الشاه امام بقيه القطيع. لا الرجل بتاع البائع الدواجن وبائع البتاع اول ما ايده تمسك الدجاجه من جوه القفص يعني تعمل ايه بقيه القطيع؟ يجروا عارفين يعني هياخدوا يحييه مثلا هدخلوا في معرض الازياء الحديث اللي في باريس ياخدها يذبحها فلما ياخدها يذبحها هي ترتبك لما ترتبك علميا الميكروب ينتشر في الدم يجي يذبحها الميكروب ينتشر في اللحم فناكل اللحمة بميكروباته مين اللي السبب؟ اللي ما يتعلم السنه أرح شف... أرح ذبيحتك، حد شفرتك، سم الله لا تذبحها أمام أخواتها، هذه آه عظمة البستان حتى في الحيوانات والأشياء الضارة. من قتل عقرباً وزغة غير وزغة، من قتل وزغته. هذه الحاجات الضارة، من أول ضربة أنت أول ضربة ماتت لك 300 حسنة، ومن قتلها من الضربة الثانية لك 200 حسنة، ومن قتلها في المرة الثالثة لك سبحان الله يعني 100 200 ولك 100 يعني كل ما رحمتها ها يعني تقتلها من اول مره لك اعلى ايه؟ اعلى درجه ليه؟ لانك ارحتها ولذلك ايه قال ربنا عن فرعون ان يقتلوا يذبحوا ايه؟ يذبحوا ابناء يذبح مش يذبح لان يذبح يعني ايه؟ في قسوه قصبة الذبح فاذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح حتى سيدنا عثمان لما حوصر رضي الله عنه وخلاص تصوروا عليه الباب فارسل الى سيدنا عادل لان هو سيدنا عثمان كان 600 يحرسونه فلما علم انهم يريدون قتله قال لا يريدون الا انا كان عنده 84 سنه وكان ذنورين النورين رضي الله عنه لكن الاجرام لا يعرف دينا ولا خلقا سبحان الله ودخلوا على الرجل الصالح امير المؤمنين ذو النورين وهو يقرا القران ولما ضربوه وسال الدم على المصحف ومات استشهد عطشانا رضي الله عنه فكان سيدنا علي ارسل الحسن والحسين رضي الله عنهما من ضمن الحراسات الخاصه فاستحلفهما عثمان بالله ان يعودا حيث يذهب